Bugs a Tobias, Tobias šel tam krakat. no, ale teď se tu jenom já, no, ale on je tam, on je hned tam, přijde, takže, a my máme takovou piziklu, co jsme vám chtěli hrát, a jmenuje se Melodie od Marie Gotta. takže, neví asi zahrát, se je tak jdeme. Diego je tady, muziku chceme a Go to zahraje. Jak to jen chceme, bude to lepší. Ale jestli nechceš, tak by Chceme tě ale poslu Proti pohůždě, je si smutno jak seš že už jen je pomůžeš chci aby jsme byli spolu, aby Můžete napisnitka slivila, musíte nás zvláštivit a nás koncept. Pa, pa.